وانطلع الجبل هذا. watch <تصفيق> طيب كيف ما طلع كيف مش عارف. في فوق لسا ناس عند الجبل وقته بعد جبل لما جينا وين راشد تطلع لهم؟ طلع فوق راشد صدق اني فكرت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 له انا مش مش بس مش بس بقاعد بس بس بس داي. بس بس كفا اه بس بس بس بس بس بس يا عمر خلنا فين انه اضعك انه يطلعوا وينه هو وينه شديد عليك والله عنده عنده نمسك نمسك, نمسك. طلع طلع طلب مدفع طلب مدفع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 Oh nice Sir, right, right net, right, right, right. on, come on, come on me, how ونحن نحن بس باش بس نحن عندي نحن نحن عندي.